Üdvözlöm Önöket, Csatlós István vagyok, és több oktató videót készítettem már a felnőttek számára. Ezeket az oktató videókat a Videobázis Kft-nél lehet megvásárolni, onnan a legkönnyebben elérhetők, ahol most mutatom is, hogy mely oktató videók készítésében vettem részt. Nem fogom az összeset bemutatni, de az RCDA videók alatt, menüpont alatt láthatók a megfrissebbek. Például itt az Office 2010-es eh, oktató csomag, amely eh, tudom mutatni Jó né napot kívánok, Néhány példa videót is. Az vagyok. videóban a prezentáció készítéssel fogunk foglalkozni. A prezentáció készítés számomra stb, stb, stb, én most nem fogom ezt végigjátszani, aki kíváncsi rá, az jelen ezen a címen nyugodtan elérheti. Ezt a videót azzal a célral készítettem, hogy a Microsoft Access adatbázisok és az SQL Server 2012 kapcsolatát bemutassam a felhasználó számára. Célkitűzésem a következő volt. A régről ismert Microsoft által készített és általam is sokat használt északi szél Northwind adatbázis elhelyezése egy MS SQL szerveren Majd különféle szoftvereszközökkel történő kapcsolódás az adatbázishoz. A visszakapott Project File használata az Axis-ben, az SQL Server Management Studio Express segítségével történő használat, és az MS-SQE Manager Light for SQL Server segítségével történő használat majd a Windows telepítő képzlet, készlet legenerálása az elkészített alkalmazáshoz az Shield program használatával. Az itt bemutatott adatbázis kezelő rendszerrel MS-AXIS, illetve SQL Server egyszerű alkalmazásokat lehet csak készíteni. Természetesen most bemutatott lehetőségek túl további egyéni lekérdezéseket, függvényeket is lehet készíteni, melyen komplet programokat alkalmazásokat lehet írni. Mégis komplexebb feladatok már csak nagyon nehézkesen oldhatók meg ezzel a programmal. A fő cél azonban az, hogy bemutassam a két szoftver megfelelő együttműködését. Remélem sikerül.